Decizie surpriza lui Mihai Gâdea, după procesul pierdut în faa lui Covesi. Realizatorul a făcut anunul. Decizie neașteptată a lui Mihai Gâdea, după ce antena 3 a pierdut procesul pe care l-a avut cu procurorul, EFAL Direcției Naionale Anticorupie, Laura Codroa Covesi. Potrivit curii de apel ploieti, Efadna trebuie să primească suma de 300 de lei cu titlu de daune morale, în solidar, de la Curici Mihai Gâdea, Bianca Grigore, Nuburciu Vic i Antena 3, pentru prejudiciul cauzat prin încălcarea drepturilor la onoare, demnitate, reputație, imagine sub i via privat. În acest context, Mihai Gudea a făcut un anum neașteptat.